9. znači 1 2 3 4 5, 6 7 2 3 4 parte ide tamo 7 8 9 10 okreće se i opet muči prolazi je i onda ide tamo 12 okreće 12 13 14 i o, da sve vreme držite bokinu u lakvu i kad dođe 15 na ovu stranu, ono vas sve radite. partner nesme da u veliko kukljenu da ne biste to je 15 i sad partner ide onaj kruh 16 i se položite korak u nastavu. Kad partner stane u ovu poziciju, onda a, krećete šomen učin, međutim, pošto partner kreće a, znači, ovo i ovo i ne smete da pustite nego je ovo 17 18 pravi da i na 19 se idete po što cucu idete nazad i parte se vraća znači kako je bilo 16 17 18 19 znači da taj 19 ste poklini ovako ponovo I onda kad parter dolazi i cuki 20, idete nazad i je skorak naprednog. Tad parter stoji ovako. I onda uh, parter kreće, uh, znači čeka da vi napadnete. Ako stanete punom nogom, parter će da udari po vašim rukama, pošto je ovo 21, 22. Poli toga vaš 21 izgleda ovako. 21 i onda se gradi. Znači, većete, ali ne na punu nogu, nego se odmah vraćate. 21 22 i patete ono kada ćete jedno. Tako da to sve izgleda ovako, gledajte. Vić, ni, san, ši, go, go, ši, ci, ha, ci, ku, dju, dju, iči, djuni, dju, san, dju, ši, dju, go, dju, partnera šta radi ispred vas sa stavom. I onda probajte dobar ritam da obadite da uhvati. Vić, Ni, 35, Čicihačić, Đu, je i početak i kraj. Naci zamislite da jeste sa ove strane štapa, sa ove strane štapa su drugi napadači. Naci 1 Juri, 2 Juri. 3 se odjoko me lučija 3 i napadač 4. Vraćam se nazad pošto je uradio 4 i tako dalje. Vraćam se nazad Čuvu Božu, ovo ja se čuvam, od da Joko mi muči ovako. I onda u momentu kada se oprejem, da napadnem ovako. Znači, još jedan let, eh, početak. Cuki kameni 1. Lugi Cuki. Dolazi Joko mi muči 3. I ja idem, pokušam da napadnem 4. Pošto mi poklapa ovo na 4 ovako, idemo nazad i čuvam se od pet, posto mi ova mnoga već stoji ovako, krećem za njim tamo. Međutim, on se već okrenuo i radi e, sedam, osam, devet, 10 i deset, sad se okreće i vraćam i oko minući. Idemo u nazad 11 Pa se on okreće i radi dvanest, trinaest, četrnaest, i okreće se nazad ka meni još ja, i oko minući petnaest, vraćam se nazad. A, sada on ide kruh. se opet nazad, da me šta ne bi zakačio u kruh. I sada krećem 17 i spuštam osamnaest. Da vidim. I on dolazi i oko menući s ove strane, ovo je devetnaest. S ove strane dolazi i oko menući devetnaest. Pošto stojimo ovako, on ide cuki, dvadeset, jedim, dvadeset jedan, dvadeset Znači, pošto sam na cuhi od 19 snajao, ovako, krećem 20, a ne smem da spustim ono što sam rekao, ne smem da spustim nogu i šta ćemo udariti, nego krećem i poglašim se u nazad. Ovo je 20 22 je krater, cuhi, idem u nazad i to je to. Znači, je još jednom polakom. Pić. Ni. San-shi-go-ro To je Ši-chi-ha-chi-ku-đu Džu-ić đusan đu u momentu kad a, Ova druga osoba koja ima šta misli da sam došao preblizu On treće jedno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 de 3 8 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 weil ich war 4 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Trzeba poczytać o tym, żeby da zależeć ten poczyn. Daj. Wspadnij się do ochotu. Przyciskaj ku dziurku. Przyciskaj ku dziurku. Dziurku. Dziurku. Dziurku. Dziurku. Dziurku. Dziurku. Dziurku. Dziurku. Dziurku. Dziurku.